كل واحد يخلي باله منه غليبو صاحب الاحتياجات الخاصة يسوي زايدة دودية يقول خرج بعد فيما بعد تبين انه سارق غزوان من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم سووا له عملية فتك مغبني بعد 10 ايام من اجرائهم للعملية اكتشفوا انه خصيتي غير موجودة هاشين هاي وكل صدق زين طبعا اخوان ها ما لعبت على الاطباء لان الذي اجرى العمليه البنشرتيه هسا قومن كلبين احنا قولوا طباع لا عمي فاخواني الان انتم البنشرتيه عمي مو حرام عليكم هذا طببتوه سويتوا له عمليه البنشرتيه طبعا وسرقتوا خصيتي غير موجوده وزين. وين موجوده؟ شلون اختفت؟ هذا موجود والله العظيم واحنا قلناها وذكرناها انه باقي نخ... خصيتي هسا نوضح اكثر خصاويه بايقين ماخذين مو عيب والله وهذا موجود زين حتى واحد اذا صار عنده عمليه كما قلنا سابقا عم يعني. يطوب عمي خليه يشيك الطبيب وياخذ عليه تعاهد يعني خاف واحد يطب عمي يطب جو العمليه وتالي خاف يفتح له اللوحه كلها عمي تالي شلون نرجع نسواننا؟ اي والله العظيم وكم شلون نرجع والله زين شرجع شقول شو اسولف بحط صيني باب اول باب ثاني خاف يومين وثلاثه شو نسوي؟ هذا يا اخوان نحن نعيش فيها، اخواني انتم دول الخليج ترى احنا هيك صاير بينا عمي تدرون عمي لو ما تدرون هيك صاير بينا والله. وبتنباع حاطين عينكم على خصاويه؟ ولكم لهالمرحله وصلنا؟ لهل لهل لهلخسه لهال... والنذاله والدونيه؟ عمي انت المصور قال قلت لي؟ بده اشر لي بشكل 80 ما ادري ب 90؟ 83 مليون عمي هذا هذا يدلنا على الشرايه 83 مليون اذا واحد اللي نخلص من منعته يعني وادت دورها شو سووا بها هسه هاي هم يخفوا وهم يبيع احنا هيك صايرين نحن في بلد العام. هذا البلد هذا الذي نعيش فيه بالله هذا واقع بالله عليكم هذا واقع هذا الطب هذا الدين هذا بخوفه الله هذا يعني ألا تخف ألا أن الناس ألا يرجون لله ما لكم لا ترجون لله وقارا